રાહુલ રાહુલ દીકરા ના કરાઉ લઉનડી મસોડી ભીલીય નદી મો મારા સ્વ દુનિયા वान ए शिवा शिव खुटिया ભરી વિરાલી ગયો ભરી